מעלית בבניין ממוצע יכולה להכיל משקל מקסימלי של טון וחצי. בהנחה שמבוגר ממוצע שוקל 160 פאונד, מהו המספר המקסימלי של אנשים מבוגרים שיכולים להשתמש במעלית בצורה בטוחה? מה שצריך לעשות זה למצוא מהו המשקל המקסימלי לנסיעה במעלית בפאונד, ושואלים אותנו כמה כמה אנשים זה. נאמרנו גם שהמשקל המקסימלי האפשרי הוא 1.5 טון. באופן כללי תמיד קל יותר לחשב שבר מדומה מאשר מספר מעורב כזה. אז בואו נהפוך אותו 1.5 טון למשווה ערך לאהוב חן. 1 טון הוא 2 חצאים, כלומר 3 חצאים. קיבלנו 3 חלקי 2 טון. דרך נוספת לחשוב זאת 2 כפול 1, הם 2 ועוד 1, הם 3. אם כן המשקל המקסימלי 3 חלקי 2 טון. בואו נחשוב כמה זה בפאונד. כדי לעשות זאת צריך לדעת, שיש 2000 פאונד לכל טון אני אכתוב זאת כאן אנחנו יודעים שיש 2000 פאונד בכל טון הנתון הזה לא ניתן בשאלה בטמידה הזה אני יודע מהניסיון העבר שלי. וזה דבר שכדאי לדעת טון הוא 2000 פאונד אני אכתוב זאת פה ואיך ממירים 3 חלקי 2 טון לפאונד? ובכן, אנחנו נכפיל לזה זה במשהו והיחידות בהן נכפיל נרצה שהיחידות האלה לכן ברור שאנחנו רוצים שבמכנה יהיה טון. וזה יתבטל עם הטון כאן. נרצה פאונד במונה. וזה בדיוק מה שכתוב לנו פה למעלה. יש 2000 פאונד לכל טון אחד. או לומר 2000 פאונד לטון. אפשר לשים פה את 1 אבל זה לא ישנה את הביטוי. אם 3 חלקי 2 טון כפול 2000 פאונד לטון, יחידות הטון בטלו, זאת הייתה הכוונה שלנו, ונשאר עם 3 חלקי 2 2000. והיחידה, היחידה שנותר פה היא פאונד. אם תשתמשו בדרך הזאת, לעולם לא תתבלבלו. תראו שהיחידות מתבטלות ואתם מקבלים את היחידות הנחונות, ואם תחשבו על זה לרגע זה צריך להיות הגיוני. אם יש לכם 2000 פאונד לכל טון ויש 1.5 טון, צריך להכפיל 1.5 ב-2000 כדי לקבל, לקבל את מספר הפאונד. זה הגיוני. ואנחנו יודעים שאחד וחצי כפול 2000 הם 3000. אבל נעשה את החשבון פה. כמה הם 3 חלקי 2 כפול 2000? כבר אמרתי את התשובה. אפשר לפשט נקבל 3 כפול 2000 חלקי 2 כל פאונד. נחלק מונה ומכנה ב-2. ונקבל פה 1,000 וכאן 1, כלומר 3 כפול 1,000 וזה 3,000 פאונד. עד עכשיו חישבנו מהי התפוסה המקסימלית של המעלית. היא יכולה להחיל טון וחצי, שם 3,000 פאונד. ועכשיו צריך ממוצעים, 160 פאונד נכנסים לתוך 3,000 פאונד. מבוגרים ממוצעים השקלו בסך שלושת אלפים פאונד. ובכן, אפשר פשוט לחלק ב-160. ואם אתם רוצים להיות בטוחים שזה מסתדר עם היחידות, זכרו שאנחנו רוצים תשובה במספר אנשים. אנחנו לא רוצים שיחידות הפאונד יתבטלו. יש לנו פאונד כאן במונה, לכן אם מחלק בפאונד הם יתבטלו. ונרצה שהיחידה תישאר, שתישאר תהיה אנשים, אדם. אני נכתוב אנשים. יחיד או רבים. העיקר שאתם מבינים למה אני מתכוון. מה זה אומר לנו? מה שכתוב כאן. אדם שוקל, אדם אחד שוקל 160 פאונד. כלומר יש לנו אדם אחד لكل 160 פאונד. שימו לב שאם נכפיל את שני הביטויים האלה, הפאונד יתבטלו. נשאר רק אנשים בלבד. אבל למעשה 3,000 ו-1 160 וזה בעצם לחלק 3,000 ל-160, וזה זה הגיוני. יש לנו קיבולת של 3,000 פאונד, כל אדם בוגר שוקל 160 פאונד, לכן לחלק ב-160 יתן לנו כמה אנשים נוכל לסת. וגם כך נוכל לדעת שזה עובד היחידות. אז זה יהיה שווה 3000 חלקי 160 אנשים. זה מקסימום הקיבולת של מעלית במונחים של אדם ממוצע. וכמה זה? אפשר לחלק מונה ומכנה ועשר. אם נחלק מונה ומכנה ב-10, נקבל 300 חלקי 16. אם נחלק 300 ב-2, זה 150. נחלק גם 16 ב-2, 8. 2 150 8 אנשים. 150 2, 75. 8 חלקי 2 נקבל 4. אז קיבלנו 75 חלקי 4 אנשים. נחשב את זה. 75 חלקי 4. 7 חלקי 4 זה 1. 1 פחול 4 זה 4. נחסיר. 7 פחות 4 הם 3. 5. 35 חלקי 4 8. 8 פחול 4 32. נחסיר. 5 פחות 2 3. עכשיו צריך לשים לב את הנ הנקודה העשרונית, אנחנו ממשיכים ימינה, עוברים למיקום העשרוני, אפשר להוריד 0, 30 חלקי 4, 7, 7 כפול 4, 28, נחסיר, קובל 2, נוריד 0 נוסף, 20 חלקי 4, 5, 5 כפול 4, 20, וגמרנו. הביטוי 3,000 חלקי 160 שווה בדיוק כמו 150 חלקי 8 או 75 חלקי 4 כל אחד מהם שווה 18.75 אנשים וזו הקיבולת של המעלית 18.75 אנשים בעלי משקל ממוצע של 160 פאונד שוקלים 3,000 פאונד עכשיו מה המספרים שהכן נקודה לסמאלית? נשאלנו מה המספר המקסימלי של אנשים ובכן אם באנשים ממוצעים מכיוון שאין 3 תרבי אדם המספר המקסימלי של אנשים שישתמשו במעלית יהיה 18, 19 מבוגרים ממוצעים כבר יהיו כבדים מדי, במעלית היא פול או, או משהו.